друзі привіт кажуть що я в чаті кажуть що я зайшла я в трансляцію дуже довго думала заходити чи не заходити друзі всіх хочу вас поздоровити з тим що сьогодні у нас Так, да я вже чую що я все-таки е, в гірі. всіх вас хочу друзі поздоровити з з покровою і сказати є такий ще моя бабуся мені розповідала старі люди говорили яка погода на покрову така буде зима сьогодні ми бачимо покрова сьогодні в нас теплий день на покрову повинно покрити землю обов'язково або листям або снігом якщо на покрову покриє снігом значить зима буде холодна і сніжна сьогодні ми бачимо що теплий день робимо висновок і бачимо що покриває листям дуже багато в парках листя мені дуже подобається мені подобається листя клинове клинове осіннє листя воно чудове так я його так Чудово ходити по ньому шаруді, ти згадуєш зразу дитинство. І тому бачу, що все-таки сподіваємось, що, скажімо, наші предки, наші бабушки, дідушки, тих, яких ми пам'ятаємо, були праві. І якщо на покрову покриває листям зде тепла, якщо снігом буде холодно. Раніше я не звертала на це увагу. А останнім часом згадала і от сьогодні перш за все ми дивилися на цибулю коли копали Зараз ми готуємося до зими як я вам казала готуємось тому що беремо санки, сани влітку знову ж таки знову ж таки будемо говорити сьогодні в основному поговорками тому ми купили буржуйку. Десь потім поставимо. Я пам'ятаю, так є. Я... Ось таке. А погода така. Все-таки хмари є. Тепло. Зараз тепло таке. Я вдягнула осіннє пальто і бачу, що тепло на вулиці. Буся нам теж сьогодні сказала, що буде тепла зима. Тому готуємося до теплої зими. Сьогодні такий день, який, який нам розказує, от бачите, яке, яке чудове небо я поклала тут. Як завжди їду. Друзі, звичайно, хотіла, хотілося хотілося б з вами поговорити тому що я читаю ваші коментарі обов'язково намагаюся відповідати на кожний ваш коментар я бачу що в мене все-таки на каналі в мене на каналі на моєму каналі все-таки зібралися насправді друзі тому що я сьогодні думала от я дивлюся доктора мені подобається і мені здається Є спеціалісти від Бога, є просто спеціалісти, є ті, хто не хоче стати спеціалістом. А якщо взяти е, доктора, в мене доктор один, знаєте про кого, він, звичайно, розкручений, і мені дуже подобається, як він веде свої е, всі відео, мені подобається, як він спілкується, видно, що людина емоційна, і видно, що він... Ну, скажімо так, настоящий доктор. Тому я перескочила, сьогодні дивилася доктора, який розповідав про картоплю. Багато чого знала і зрозуміла, що хочеться мундірки з сільоткою. Але я хотіла... А, в мене червоний, так. Але я хотіла сказати слідуюче, що... Я думала, чи мені вітатися з вами так, як завжди привіт мої друзі, чи мені вітатися так, як доктор Камаровський вітається привіт Любі. А потім зрозуміла, що насправді все-таки в мене вже друзів багато, в мене вже, оказується, більше тисячі друзів, Тобто це тих, хто підписався. Я вам дякую, друзі, що ви зі мною. І я сподіваюся, що всі ви добрі, що всі ви хочете стати добрими, ну, так як я. Я, звичайно, мені хочеться бути доброю, мені хочеться завжди всім допомагати, що я і намагаюся робити. І людям допомагати, і собачкам і котикам особливо тих хто хто не може про себе подбати так тому я сподіваюся що я і забрала біля себе таку аудиторію багато читаю ваші коментарі одна написала знаєте написала одна про пісню там де є така весільна пісня я вам е, теж її викинула, е, тоді, коли були, е, бомбили всю Україну ракетами, наші сусіди. І е, в київському метро люди заховалися, і хтось завів пісню, і вони почали співати. А ти їй дай такий відвід, яка чудова майська ніч. Весна йде, красу несе. І чомусь подумала, так, насправді, ну, весни ми не бачили за цих емоцій, краси, намагалися дивитися. А одна пише, пише, чому така сумна пісня? Друзі, це пісня не сумна, це пісня весела. Вона сумна для матері, яка видає заміж свою дитину, це сумно. Це хто пережив, тільки може про це сказати. А для самої дитини, яка виходить заміж, яка йде до свого коханого, для неї це, звичайно, радість. І тому така пісня. Скоріше скоріш за все, звичайно, це народна пісня. І мені здається, що, скоріш за все, це і написала мати, тому вона така... Але завжди, вона, завжди цю пісню співали на на весіллях тому вона і вважається весільною і багато її різних пісень теж так зараз ми мабуть сюди заїдемо і я спокійно зможу з вами поговорити друзі перш за все хотіла вам подякувати за те що ви зі мною є тому Дякую за всі ваші коментарі, як одна сказала, я була підписана на одну дівчинку. сказала я дякую і за хороші, і за погані, за всі ваші коментарі, тому що кожен має свою думку, кожен має право на свою думку, і я, я вважаю так, інший думає, що по-іншому, але звичайно треба друг друга чути. Саме головне, теж одна написала мені, бачите, зразу перейшла на те, що хочу і відповісти на ваші всі питання. Одна пише, а хіба в цей час треба співати? Друзі, співати треба завжди. Співати треба завжди. Спочатку так, коли е, вся, вся ця вак... вакханалія, я назвемо її, так, Случилося 24 лютого, я просто думала, і не, не одна я, мені здається, всі думали, наскільки все-таки людство жорстоке, як можна вбивати беззахисних людей, як можна кидати ракети на голову. Звичайно, ми всі знаємо, що посієш та й пожнеш. Тобто, якщо ти кинув, нажав кнопку, кинув ракету на голову, то, звичайно, тобі прийде те саме я не кажу в прямому смислі що це прилетить саме ракета але ти чогось получиш в цьому житті получиш капітально звичайно там сидять ж молоді люди там сидять молоді люди які ще хочуть я сподіваюся вони хочуть жити ну а ні то то й получать так що це до цієї дєвочки, яка написала, що хіба можна в, таке, в такий час співати. Друзі, співати треба завжди. Співати треба, тому що пісня відкриває легені, тому що пісня відкриває чакри, і ми, коли співаємо, пісня заспокоює разом з тим. Тому треба співати. Навіть є така терапія піснею. Є терапія, знаємо ароматерапія, так? Терапія з запахом. Тобто ми всім відчуваємо, ми як коли кричать чуть голосніше, теж ми, ми на це реагуємо. Тобто у нас відчуттів дуже багато, і терапій дуже-дуже багато, як я вам читала тоді, і почала тоді читати, пам'ятаємо, я на неї кажу терапія а насправді ну хто як я я думаю що все-таки е, добро це терапія тому ми виховуємо в собі добро ми виховуємо своїх дітей в добрі е, значить ми їх програмуємо на добро і на щастя і вони будуть значить щасливі а кожний щастя баж... кожен вважає щастя таким яким він хоче його побачити щасливий це наприклад в достатку це радісний це завжди з позитивними емоціями це щасливі дітки які бігають як веселі і життєрадісні оце щастя щастя коли сонечко світить і коли сонечко в душі я оце називаю друзі дякую вам всім за ваші коментарі і ще був один такий коментар чи потрібно їхати звідси я вам тоді вже на це говорила що по поводу їхати кожен вирішує сам собі якщо вирішив їхати повинен бути готовий до того що почнеш все спочатку з, з нуля а якщо все-таки заспокоївся і працюєш му треба працювати Треба працювати далі, треба жити далі, а поки ми живем поки ми, поки ми працюємо, поки ми живемо. І ще було таке запитання, чи репліка, скажімо, це репліка, так? Некая Татьяна назвалася, написала, що їдь гастербайтером. Шановна, шановна, Якщо я хочу сказати одне, що я бачу, що, звичайно, досить багато тих, які хочуть пробитися із злими коментарями, я такі коментарі, звичайно, зразу обираю. Тому що я не хочу, щоб ви щоб ви опускалися в оцій оці волні, скажу, да, в цій хвилі вібрацій, щоб ви опускалися на нижчий рівень. І я сама не хочу цього читати, і не хочу, щоб ви ображали моїх слухачів, моїх підписників. Тому, друзі, живіть тільки з позитивом. По поводу Тетяни хочу сказати, що поки живемо, поки працюємо. Одні працюють на свинофермах і заробляють гроші за те, що їм платять за кожне слово те, що вони повинні сказати. А інші працюють, тому що треба жити, тому що вони люди, вони допомагають іншим людям, допомагають тваринам, допомагають беззахисним, а це значить нашим пенсіонерам, а це значить дітям, тих, хто не може про себе подбати. Друзі, сьогодні прекрасний день, сьогодні чудовий день, зима буде тепла. І все буде добре. Живіть в позитиві. Всього вам найкращого. Звичайно, звичайно, підпишіться на мій канал. Звичайно, натискніть лайк. Ось так покажу вам. Обов'язково. А я все-таки вирішила, схожу, візьму, мені дуже подобається піцца челентано. Я все-таки візьму піцу челентано, візьму каву лате і... Хотіла вам сьогодні показати якийсь парк, пишіть, хочеться, в сліду раз ми подивимось. До нових зустрічей, хтось у мене є, дякую вам за ваш лайк, дякую. Хорошого дня, теплої зими. Чомусь не відключає, окей.